सा दिनू ने बर्बाद की आ गए अर्ज की कमली वाले आओ अज दुनिया तु कौन गे والے آپ نے روحال آؤ جسا بڑا باری قدم مبارک بھی کوئی کوئی کی نے چکیا نے اور ایمان والے دیے لیکن منافے اس بات نو نہیں جانتے اللہ رب العزت نے عزت دمیار کی رکھیا فرمایا عزت اللہ دی ادھر سوزی اور ایمان والے دی اجدہ خطبہ جمعہ المبارک اسی آیت مبارکہ دے تحت مقام مومن کے مومن, مومن, مومن, مومن, مومن, مومن دا مقام کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بار بار ایمان والے نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنو تقریباً قرآن مجید 86 یا 88 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایوہ الذین آمنو کہکے ایمان والے نے مخاطب فرمایا بلکہ قرآن مجید اللہ کریم نے پوری سورت المومنو نازل فرمائی تو مومیان نے دوسرے مقام سے اللہ ایمان والا قلما پڑھنے والے مقام تھے بھی ایمان, وا ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان والے ن جنت آباد مگر ان ایمان والے ن جڑے عمل صالح کردے کردے خدا تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون اچھے بھی اجر دا ذکر مگر ایمان والے واسطے مگر ان واسطے جڑے عمل صالح کردے کردے کردے پر ارشاد فرمایا وہ بھی ہوتے الا حد وصول فؤلاء كما الذين انعم اللہ نے عزت کا وعدہ اللہ اللہ اللہ کہ مسلمان مومن مومن بھی بھی اور تو کر کے عباد سلام قیامت تک نمازی سلام کرتے نمازیاں قدر حضرات اللہ نے بھی بھی اللہ ارشاد کہ ایک ہے ہے کے دیکھ ن اللہ نہ کسی نے ایسا کچھ کرے گا نبی کریم سلاد سلام نے فرمایا جڑا سلام نو فرما جڑا سارا سال روزے جو آپا نولاوے پر فرمایا کہ یاد کرے مشکل کر سارا سال روزہ بھی رکھے بھی لوگ نبی کریم سلاحمین فرمایے سلام پھلان تو مراد اے وے جڑا اسلام علیکم کہے انو والیکم اسلام کیا کہ سلام پھلاو فرمایے روزہ رکھن تو مراد اے, اے, اے وے کہ رمضان شریف روزے بھی رکھے اور ہر مہینے تین روزے رکھے فرمایے سمجھے میں نے سارا سالی روزے رکھے فرمایے راتان اٹھ کے عبادت تو مراد اے وے کہ جدو عیسائی کے مجوسی ستے ہوں جو نو تو اپنے بھی اس اس نماز پڑھے جرگا نہ کسی اک نے والے ہر ایمان قیامت تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کر کے عمل صالح کما کے اوی جڑا کلمہ رسول عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پڑھا مومن تو اللہ نے کیسی کیسی شان عطا کی دیاں بڑی معروف حدیث پا کے کہ کملی والے جبو معراج تو واپس ائے تے حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا تو کیڑا خاص عمل کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ایسا تے مکھویاں مل فرمایا میں شبے میں رات جد اپنے قدم دی آواز آ رہی ہے اللہ فرما ہزور نے فرمایا زمین و دینے کی دی چ پہ کی دی چ پیا ٹرد نے نے دی دسی تے فرمایا بھی لال عمل کرنا عمل کرنا سونے نہیں کرنا بس تیرے ایسا ہے میں یاد کے ضرور کرنا حضور نے فرمایا اوہ کڑا میرے آکھ علیہ السلام نے فرمایا اوہ بیان کرو, بیان کرو حضرت بیلال نے عرض کی تیار رسول لگا میں جدو بھی وضو دی حاجت جا ہو جاوے میں فوراً وضو کر لینا اور دو نقاط نماز تحیت الوضو پڑنا یعنی کہ میں بے وضو نہیں رہنا جدو وضو ٹوٹ جاوے فوراً جا وضو کر لینا فوراً وضو کر لینا اج اب اس عمل نامولی سمجھ رہے مگر یاد رکھو میں جی کر کے سو جاؤ حدرت میں میں کر کر زمین پہ کے کھلے اپنی بدل دیا میرے نبی نے کتنا چھوٹا مگر شان کی میرا کے سلطان جہا ہر کوئی سلام شرما من عشق اط دل نرت ہو جسمن جلتے عشق پے ای مان نبر نو خبرنا او او باہ پرمات نے جسمن جس کشک بکا پوچھا پوچھا ایمان نہ کوئی ہوئی بلال تور دے زمین دی سنائی جس خبر نہ کوئی ہو ہو دنیا تو اپنے باپ نے خاک بنا پر جدو در واری۔ ہے پر حالت ہو کے اٹھا سونا نواں کپڑے پا کے خوشبو لگا اٹھا کے کلمہ شریف عزت طریقے لے کے جاؤ جدو جنازے دا ویلا آ جائے سارے پیچھے تے مردہ اگے سبحان مردہ مومن دی ویکھ نشان ہے سارے پیچھے تے مردہ مومن اگے رکھ کے او دی بخشش دی جی دعا کرو imagine, یار یار کافر مر جائے ہندو مر جائے تے او دا پتر او نو اگ لگا وے تے مومن مر جائے قبر چ جائے پتر جمعے والے دن جا کے باپ دی قبر تے کھلو کے دعا کرے رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ maaf کر دیندا ہے نے اللہ اللہ قدر حضرات نبی دیا لکھی ل پچھلے دے دے دے دے, دے, دے دے دے دے کمی گی بھی اللہ بولے کملی والے دی سبحان اللہ اللہ نے کی دی بول جی بولا می اور دوچا بولو اللہ اللہ دے نبی من کلیم نے اپنی درا دبر کلٹی آؤ اتنے ایک ہوم کی شان لکھی ہے اے امد کہ گے سارے تو آخر دے دے جنت تو پہلے محمد غلام نے اللہ دے گلام اللہ دے سلام نے شان لکھی آئی पिछलिया मत अंदर पढ़िया किताब आए पर कोई उम्र अपनी किताबिज नहीं आया उस उम्र की जान लिखी है छे साल का बच्चा भी हफ दे कुरान نبے سال امت لیا دا مقابلہ کرے گی ارد کی اللہ نے فرمایا میں دے دوں محمد غلام نہیں اللہ کے نبی نے فرق کی الٹی آ نو جان حضرت موسا میدان سدکا جی قبول نہیں آئی گل سڑ جے جگ نو پتا لگ جائے سدکا لانا نے قبول نہیں کی پر شان ہے کہ اللہ نے محمد غلام اللہ نے کی شاون لکھی آئی अल्ला ने परमा कि देव दे एहम्म गुलाम ने अल्ला उल्टी आ उस उम्मत लिखी है جدو کیا مدر اپنی شپا محمد اللہ دبی موسا نے موسا میں موسا رات چھپ کے گنا کر دے سب لکھا نے اللہ مقام دے دے اللہ اللہ موسا کی کمت اگر لکھے آئے جسم پلی ہو جائے کپڑا فلی ہو جائے پانی پاک ہی پاک ہے اللہ دے نے اللہ میں دے, دے اللہ دے دے اللہ مسا کریم نے بلکی اللہ دے نبی موسی دی امت دا قانون اے بے اگر کسے نے معافی نہیں ہوی تے اللہ نے پرمایا فقط لو انفسکم ایک دوسرے نو قتل کرو پھر معافی دیواں گا اس مضا قانون لکھے ائے تے کتے گناہ ہوے معافی دی لوڑ پے تے قبر وچ جا کے مصلی تے سجدے وچ سجد سر رکھ دے باری ر درنا کر کے دے معافی دے دیں اللہ ساری زندگی دے گناہوں معاف کر دے گا محمد میں دے دے اللہ نے برمین موسیٰ کی میں دے دے مہمین پر محمد کو لاؤں اللہ دے نبی نے نبی موسیٰ نے براؤت پر کی دی ارد کی دی اللہ مجھوال نینی میں نے امت محمد ارد کی دی اعلیٰ جہے امت میں نے دے دنی پھر میں نے محمد امتی بنا مومن دشان، مومن دشان، موسیٰ ارد کی اللہ امت محمد، من محمد بھی. نہیں نا. نبی دعا کرن. اسی کریے بھی نا. پھر بھی یار نے قبول کر لیا <تصحیح> پھر مقدرا ناز نہ کریے بغیر دعا دے قبول ہو گئے سونے قبول کر لیا <تصفح> کلمہ پڑھیا نہ ماہی کا بڑے کیونکہ یار, دا یار, دا یار بھی یار ہوں میں نے جا پڑھیا کرنا اس کل میں راز نے بچپن تو تے میں سارے سنتے بھی آ پڑھ دے بھی آ رہے ہیں اس کلمی چنی طاقت ایک لمحہ لگتا ہے ادھر کلما منہ چ نکلیا تے او جہاں دو سی او پل جنتی ہو گیا او جہاں گناہگار سی او نیکاں دا سردار ہو گیا وہ جا کام ہو گیا او دیتے سارے مومن لیا تو سارے مل کے پڑھ لیے بھائی کلمہ تجبا روز کم از کم بہتر نہیں نا نقشبندی سلسلے کا پہلا سبق جہاں بزرگ دے دینا وہ فرما دنے ہر نماز تو بعد ایک تصویر کلمہ تجبہ سے ضرور پڑھیا کرو تاکہ کلمہ تجبہ تا جد پڑھو ایمان دی تجدید ہو جائے بار بار ایمان تازہ ہو بے. پڑھئے تو بندہ مومن کا لا اس کل میں راز میں آ گل میں راز میں آ اس ڈب تے میں اس ڈب بھائی نہیں جنہیں ہد کھڑا کر کے لہا کے مست ہو جاؤ اس گل میں دیر آس ڈبر تارے نے سان دسی آؤ کملی والے پڑولا اللہ حق لا ہلا ہا لا ہو لا لا ایج نہیں پائے گونجا پا کے سارے پڑھو لا ہو لا باری مل کے سارے پڑیے اس کل میں راز نیا رین اس کل می دیر راز نی آ رہے اس ڈوبے سن دس آؤ کمنی والے نے پڑو لا لا لا اله الا الله ویکھو کیدا ہاتھ نکڑاں نال دا بندا پھڑ ایک کلم پر کت والے کلم پر کت کن لگتا اچھا بول کے پڑھے کلما پر کت والے اے کل سب تو کل اے <S waren> میں نے بندے پڑھو کل میں پڑھو لا الہا حق لا لا لا اللہ ہم رسول اللہ ہم زبان کھونے دی ولی صلی اللہ علیہ وسلم او میرے اقل السلام دا کلمہ والے غلام میرے اقل السلام دی غلامی دا دعوی کرن وال اللہ نے قران مجید اللہ دی رضا فرمایا انما ولیکم اللہ مرسولہ الذین امنوا الذین تیسرے مقام پہ اللہ نے میرا ذکر اپنے inna allaha ba malaikatahu yusalluna ala اللہ نے میرا ذکر اپنے ذکر دسیا محمد دا ہو جائے ربئی اللہ اپنے ذکر دے بار بار فرما کے رسول ربی صلی اللہ مجددی رحمت آپ ارشاد دن حضرت نے اللہ کریم نے فرمایا جد سارے میں تے سارے اپنے آخ نا ہاضر ہاں اللہ کریم نے اس ویل فرمایا اے میرے محبوب دے غلامو او مومنو تو گلا گنا اگر سمندر کی چگ تو زیادہ گا۔ اللہ نے فرمایا تو ہڑیاں دواما مگن تو پہلے قبول کر لے آئے, آئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے نبی دے غلاموں تو ہڑے بازتے میری رحمت میرے غزب تے غصے تے غالب آگئی اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی کلمہ تے یا با دی گواہی دے کے جڑا بھی محمد کلمہ دی گواہی دے وے گا او جنتے چا ضرور جاوے گا ایک دنہ میرے نبی نے پتہ نہیں کیا کیفیت دے اندر حضور نے فرمایا ج گا. میرے آقا فرما جاؤ منادی کرا دے مدینہ قیامت پڑھے جنت ضرور گا حدرت میرے فاروق نے کملی والے اعلان تے کروا دے ہو. پر یا رسول اللہ لوگ بے عمل ہو جاؤ. انہاں کہنا سکل پڑھ لیا نماز روزات حج کی لوڑ بھی کی یا رسول اللہ اعلان نہ میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید چار لوگ نے ایمان والے دعا کی پڑا قرآن پڑا سبحان اللہ فرماؤ سارے اللہ مغنہوا للمؤمنين والمؤمنات اللہ دے نبی حضرت نو علی سلام تیرے تے میرے واسطے دعاواں کیتیاں او اللہ دے نبی ابراہیم نے ارادہ کیتیاں او ربنا غفر لي والی وانی دیا ونی المؤمنین يا يقوم القزاب او نند باندي نے ارضا کیتیاں بس استغفر للذنب وللمؤمنين والمؤمنات نل ارشاندے فرشتیاں نے ارضا کیتیاں الذين يحملون العرش ومن حوله يصفحون بعند ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للنبيه آمنو. اللہ دے پہ تین بخشا سوال نموڑے ربی بے سوال نموڑے جتنے زمین انسان ہوئے جتنے ہن اور جتنے آنگے تقریباً ساڈے سات ارب انسان اس ویل دنیا تے زمین ساڈے سات ارب ہر ارب اگر جتنے ہو چکے جتنے آ سارے انسان اکٹھے کر لیے جناد کا دسواں پھر انسان جنات کٹے کر لیے خشکی جانور نے نا جانور حصہ جنات اور خشکی جانور جمع کر لیے یہ دا دسواں حصہ نے پرندے بھی بیچ شامل کر لیے تو جہے پہلے آسمان تے فرشتے نے انہوں دا دسواں حصہ نے اس طرح ست آسمان کے فرشتہ دی ترتیب لگا لو پھر سات آسمان دے فرشتے بھی بیچ شامل کر لیے تے جڑے اللہ دی کرسی کرسی او اللہ پڑتے چھوٹا جا حصہ اللہ دے عرش دے اتے تقریباً چھ لکھ نے۔ دے ہر پردے رل کے مومن سارے مومن دی دی کر کیون آپ سوچتے رہے کرم کتنا کرم کیوں ایک تو محمد دا کلمہ لیا بس یار دا کلمہ پڑھ لیا نا بے کتنے احسان اور سارے میرے نبی نے فرمایا کہ سمندر دے اندر اللہ آمانو ایمان والے دی پیش کر دیں ساری زندگی بندے امل آئے تا او تا گیا. اجازت دیو اسی آسمان کہ اللہ تیری عبادت کریے. اللہ نا نا آسمان تے جگہ کوئی نہیں. انہیں فرشتے میری عبادت پہ فرماندہ زمین فرشتے نے تو جو جگہ کرتے ہیں کتنے جائیے اللہ فرمانے جان ساری زندگی گزاری جی نا اسے مومن کی کبر جسبی پڑھتے روک امت تکنٹ بختیری میری بخشد رب نے کیسے سامان بڑا ہے مومن واز اللہ نے اشانہ رکھیا پر ہووے مومن ہوے مصطفادہ اللہ نے دیواز دن بڑے مقام بڑیاں ساری عدمتہ رکھ دیتی گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے حضرت سعید بن معاذ جسم بڑا وزنی سی قدم مبارک بھی بڑا لمبا سی حضور نے بڑے پیارے ساتھ سے آ کے یا رسول اللہ بڑے بیمار, بیمار نے بی آخری ویل وقت نظر اڑ گئی بس کہ نے فرما صاحبہ آؤ میرے یار کا پتا لگے آئیے دے عالم خراما خراما جدو معاذ رضی اللہ آپ نے آ کے تے آخری قولت صلی اللہ علیہ وسلم نے دا ویلا چکی اپنی دیا لمری ویلاخری ہچکیاں آ رہی اردا پے کر دیں لاس میری سج ن ہوا نبی کری نے سر خوشی چ رنگ ارد کی آ لاؤ یہ میرا ساتھ ہے ان ساری زندگی نماز سے بڑی مارا کھادیاں روج قبض کرنی آئی اپنے یار کبز کرنا نبی کریم بڑی دیر تک انہوں نے سر گودی چلا رہے تے بھی آؤ. دے اپنے نبی دی گوڈی دی چھو میرے, جی دی گو دی جی میرے نبی نے سر اٹھا کے دوبارہ گودی چ جی رکھ لے نے حدر नबी के मुख दे रखी, हिच गी ते रखी आखिरी हिचगी आई तो रूह बर्बाद कर गई ईमान कहते रूह भी चाहे कहेगी जान दी ते राब तेरे रौब दिड़े शर्मा All right. <laughs> कम भी कम खोले गए आओ समाना सारे दरवाजे खोले गए नए अर्ज की नैना वाले आओ سارے آخا نو ارج کی جسماری جنازہ مارا کوئی نہیں آگا نے جنازہ نہیں چکیا فرشتیاں بھی چکیا تے تے کے حضرت نبی کا رستے پاؤنا اونٹ دی گھوڑی دا گوڑی چیز نہ لگی تے او نو مسلم زمین تے شہید ہو بعد کلمہ پڑھ کے نکلیا نا وہ فوت ہو گیا حضور نے فرمایا جنازے دا انتظام کرو نبی پاک نے جنازہ پڑھا کے قبر چوتا تے حضور اپنی اڈیاں چوکے پبا کے دے, دے جنازے پوچھا گیا کیوں فرما فرشتے ایے نے پیر دی جگہ نہیں مل دی دفن کر کے میرے نبی نے فرما نماز پڑھی کوئی نہیں روزہ رکھا حج ایک مومن ہوا پڑھیا نا مستفا کریم سلاد و سلام کا ڈگری لگا تے اللہ کریم نے مقدر ہی بدل دیتے کہ قدر حضرات کلمہ نہیں صرف پڑھنا مومن بھی بننا بندے ٹا تیری آکڑ مغروی جس دن کیا پاک محمد اے نہیں امت میری اس دن پلے کی رہ جانے تو لہذا کلما پڑھے لاج رکھا جائے کلمے والا رکھے گا اللہ تعالیٰ حاضری پچھلے جمعہ تول مبارک کہ کی وہ سامنے دیکھو کہ ماشاءاللہ اللہ مدرسے دے ہاسٹل جڑے بچے تھے تعلیم حاصل کرتے ان سے ہاسٹل بنائے جہاں اور او تقریباً جڑا پچھلے جمعہ میں عرض کیا مسجد کی انتظامیہ جو دیتا اسی 35 35 35 جا مجھے گیا وہ سی پینتیس لکھ روپے پینتیس لکھ روپئے لنڈن کا خرچہ آنا ہے جو سامنے تمیر توسی دیکھ رہے ہو تو واسطے یہ سانو بہت زیادہ تعاون درکار ہے پہلے بھی ساری مسجد اے مدرسہ او سامنے ہاسٹل ادھر برمدے ایک کمرے سارا کوئی کچھ تامن والی بنیا ہن بھی تعاون دی بہت شدید اور اشد ضرورت ہے ان سنتا پڑھو سنتا دے بعد میں دوبارہ اعلان کرنا خود خطبے تو پہلے ان انشاءاللہ اور انتظامیہ نے آن بار بار میں میں پیسے نہیں چاہیے دوستان کو کہو بس کوئی سریا کو بجری یعنی مٹیریئل جتنا ہو سکتا مدرسے پہنچا دیو تو لہٰذا تھی نماز پڑھو تے نماز تو بعد سوچ لو کہ میں کی پیش کر سکنا چاہے ایک اینٹری پیش کرو مگر ضرور کر کے